Hai, salut băieți și bine, să am găsit la un episod din seria noastră de Sump, Bo. după ceva timp de când am mai filmat Sump, am revenit aici să fac o promovare la un nou server, un server care o să fie deschis astăzi la ora 7, adică la 9.00, dacă vreți să vă apucați, băieți aleg helper, leader și... Cred că aveți cu toții șansa să obțineți o funcție dacă încă n ați obținut până în momentul de față și hai să vă prezint și eu server așa mare, cam ce e de prezentat, deci aici este spawnul în primul rând, când intrați pe server, vă dă aici aici. Ați comanda slash bonus, unde primiți 30 ca 50 de PP-uri și level 3. Și aici scrie lângă mine în chat slash, semn, uh, slash de fapt semnul întrebări pentru Help Gen, bibliotecă de cunoștințe. Bun, stați așa, să îmi și aici un. Un, not, un notepad pe chatul de fapt pe care mi l-a dat fondatorul și să vedem ce e de prezentat așa. Mai interesant. Bun. În primul rând vreau să vă zic că pentru funcția de helper aveți nevoie de 7 ore jucate și pentru funcția de lider doar 5 ore jucate. Deci le faci destul de repede și Cred că aveți cu toți o șansă pentru că, n ai un server la început, e în căutare de staff și, na, hai să vă arăt aici, bun, avem shop în primul rând să vă arăt toate categoriile, avem aici normal shop unde avem gen, lucruri generale de shop, aici avem mașini VIP care le cumpărați cu puncte premium, avem extra starter pack, voucher pack și vehicle pack, Bun, ăsta vă dă VIP user, premium account și Samsung is 21 Ultra OK, ei au cu iPhone. Legend are voucher, ok, asta e cu puncte, voucher pack și vehicle pack, care permiteți un hot ring, patru culori și un slot. Bun. Mai avem shop, love emote, money emotes, cu lasta cred că sunt geni, să cap uh, slash emotes. Unlocked. A, da, va pare deasupra capului ce șmecheri. Uh, bun, mai avem în shop, account upgrade premium și astea, laser shop, doar roșu și albastru momentan, stories, ac, ac, anește într-un magazin de haine, ok, o să mergem probabil, și voucherele care le puteți face, gen le cumpărați cu puncte premium ca să puteți vinde puncte premium în joc. Mai avem și facțiunile, a să vă arăt factions, cred că au facțiuni noi, nu? Nu, avem PDF, BNG, Grove, o, Astecas, rifa la 7, aici probabil urmează o facțiune nouă. Doutrachner, Hitman, Bala, FACții, Paramedic, LVPD și Uber, nu, n au facțiuni noi, ok. Hai să apară și locația de creaturi care este aici pe Ciliad și de aici vă puteți cumpara credituri Avem și gift box ul aici, după ce faceți... Punctele premium necesare pentru un crate, veniți aici și cumpărați, hai să cumpăr și unul cel mai scump. Transcene în crate ăsta, hai să vedem. Buy crate. Open crate. A, e ca pe serverul lui Radu, pe biho, gen același sistem. Ia veți că am primit și payday-ul. Bine. Hai să vedem ce pot să pice. Văd că dă destul de puțin. Oh, skin transcendent. Kins. Select skin. Și îl punem pe ăsta. Bun. Uh, hai să vedem un pic Goto de -s -s, Să vedem și Dealer Pentru că am văzut că se dau destul de bani. Și mamă, vezi că arată bine DSU. Aici ai Rent Car. Să vedem care sunt prețurile la mașini. bai veh By veh Bun avem bicicletele, mașini... Hai să vedem cea mai scumpă mașină, gen. Să ne dăm și noi seama. A, dar avem una motoare aici, sau? A, bani nu, uite, mamă, vezi că e destul de scump. Deci, economia e micuță, cred, dacă se da așa puțin la transcedent credit. doar că, doar advertisement, Oh deci aud au de anunțuri, fiți atenți că ăsta e interesant și șmecher. Aici puteți să cumpărați billboard-ul ăsta, Hai să vă dacă pot să le au. By, billboard. Nevoie de telefon. Shop. de să ne cumpărăm normal shop un Samsung de la. Samsung. Unde trei patru. Buy billboard. Cumpărăm. Și acum mai... Board. Call. Cum punem o slash billboard? Nu mai știu, cu care e în fine, aici puteți să vă puneți anunțul vostru după ce comparați-o unul asta și, gen, vă puneți, dacă sunteți YouTuber, canalul de YouTube, că vindeți mașini și așa mai departe. Uh, Gotolus. Hai să vedem și primăria, că băieții cred că au băgat ceva nou la primărie. Au și sistemul de stage și neoane pe vehicule. Și mergem imediat să vedem... Băi, nu asta e primăria. A, băi, asta e primăria. Hai să vedem ce e la primăria aici. Ai <coughs> nevoie de licență. A, deci ați cumper licențe. By League. Au Ok. Deci de aici vă cumpărați licențe. Oh, au și realizări. Re -și la realizări. Nu știu care recomandă în Sine, și... Sistemul de realizare, asta e bine. E ok și asta cu cumpăratul licențelor. Eu nu știu ce da, astea mi-am luat. Vreau să le luăm pe toate. Bun. Asta vă arăt că au băieții Vama. și un nou mapping pe autostrada Soarelui. Au un car 411, Goto Kp. Nu merge. Otolub. Hai să mergem așa cu mașina. De fapt, mergem cu fly-ul. pe un acolo o mașină. Hai să vedeți autostrada soarelui pe care au făcut-o și Ok, deci asta e sistemul de vamă, dacă toți suntem aici. Ca să treceți dintr-un oraș, dintr oraș în altul, probabil aveți de plătit. Ia să vedem să le pas. Ah, ba, nu. Este deci că asta e șmecher, ok. Hai să mergem cu fly-ul să vedem și autostrada nouă, mapping-ul care l-au făcut pe care l-au făcut băieții, ok, deci o nouă autostradă din autostrada al care duce, hai să vedem unde, cred că în SF, nu? Hai să vedem unde duce a, ah. păi, ce asta, unde suntem? Ah, au făcut insulă ei, ok, dar ce avem aici, avem ceva joburi sau? Nu știu ce e aici, dar e o insulă făcută de ei. probabil o să urmeze ceva update, să bage ceva chestii și pe aici, Ok, astea e șmecher. Da, e interesant asta. Hai să vedem ce mai vor să prezentăm. Job, să avem joburi noi sau fish level, fermier, deer hunt, auto job, 8, parc avea. Care e mă, deer hunt-ă? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Flash work. What? Ok, mi-a dat chic că m-am teleportat la checkpoint. Ah, recon. Hai să dăm chiușa, intrăm. Ai asta cu chicul la admin. În fine, hai să intrăm pe server să... Vă arăt și jobul de deer hunt. Ah, să nu vedeți parola poate serverul e închis încă când postez eu clipul și după aia cred că cam asta ar fi cu videoclipul. Nu uitați, beze, dacă sunteți noi pe gala să vă abonați, să preziți culpoțelul. Dacă vă plac episoadele astea cu să stați acolo pe buton de like, poate revenim și mai facem ceva videoclipuri, dacă nu, bem. Rămânem la rage, oricum, vă mulțumesc pentru susținerea de pe rage. Sunteți cei mai tari. Dăm gotojob11. Direct, așa, bun, și ce dăm, as to get job. Băi, eu tot dau ca să fug pe shift-aș, ne-am un, Bun. dăm ne dăm mașină. De să mă cobor de mașină, armă avem sau? Da, avem un rifle. hai să vedem care e treaba. N-am mai văzut mașina de mult pe Sam să mor eu. Băi, da, vezi că ai de mers. Cred că pe insula mă, unde-a făcut băieții, insula e jobul. Aba nu. Ia uite o căprioară. Căprioara a fost împușcată. Ok, și acum? Se jupaie pielea. Bine asta. Hai să vedem. Căprioară a fost tranșată. Du-te la ce de pe mine. Pentru a-ți primi banii. A, deci nu poți să farmezi. Gen, să adună mai multe. La fiecare căprioară trebuie să te întorci să prelucrezi pielea gen. Cred sau ceva. Hai să vedem ce trebuie să facem aici. Bă, ăsta e interesant. Jobul, cred că au și băieți de penefrit tot ceva asemănător, dar la ei nu era job. Ok, anu, nu. Spun vehiculul de job. Bine că l-am lăsat aici, și nu m-am plecat cu el prea departe. Bă, a pus mâna și în mână la skin-ul ăsta. e de la mod pe cum eu. Un câștig total 200. A, hai mă, că se fac bine banii. E ok. Da, băieți, cam asta a fi cu videoclipul, v-am zis, dacă vreți vă apucați pe server aveți toate detaliile în, în descriere, Eu am fost un și ne vedem data viitoare. Ră.